Δεν την αλλάζω μάλλη, γιατί κι αν κάνω σφάλματα, σ' αυτή γυρίζω πάλι. Τα ρόζασμένα χέρια σου, πλάθανε το ψωμί μας, να μη μας λείψει τίποτα. μην υπάρχει μάνα μου κοντά πια στη ζωή μου όταν σκοντάψω αναφωνή εχτύπησες παιδί παρηγοριά και σκέπη όσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η λέξη Εσύ ήσουν μάνα μου για μέ, μια γυναίκα με υπομονή και μαντοχή πάλευες νύχτα νέρα. κι μην υπάρχει μάνα μου κοντά πια στη ζωή μου όταν σκοντάψω ανάφωνη εχτύπησες παιδί σου χέρια μάνα μου, τα έχουνε νιώσει ούλα. Κι μην υπάρχει μάνα μου, κοντά πια στη ζωή μου όταν σκοτάψω ανάφωνη και χτύπησες, παιδί μου, όταν σκοτάψαν άθρο